דחף פתאום מביא סולם כבד נסחף מתפס ועלב לרגע עומד מביט בעיר על רומים צורח צורק את הכל שבפנים צריפה, אחים שכנים צריפה אצלי, מה אתם ישנים מהרור הביא ומים בדליים תורה שלמדנו ואהבת חברים תודה חשש, בושה, אומץ לב לא יכולתי לשתוק מה אתה מתלהב עדיף לאבד כבוד בחיים לדבר מי לאבד חיים בשביל כבוד מזמן שראיתם אותי נתמודד נרזד זה צדיק אמיתי גם אני פה נמצא בשבילכם קירו לי ועבור לעזרתכם תא�μά אש אש אש